اهلا عزيزي المشاهد انا احمد حسين مصمم جرافيك وعندي خبره في شغل الجرافيكس والفيجوال افكتس في المجال من حوالي خمستاشر سنه عملت شغل شركات وقنوات فضائيه وكليبات ومسلسلات والشغل كان متنوع بين صناعه الجرافيكس وعمل المؤثرات المرئيه من تترات لبراندات وبروموهات وفواصل ومناسبات وشغل اعلانات وكل ما يخطر على بالك عملته النهارده حابب انقل الخبرة دي ليك علشان اساهم في تحسين دخلك وحياتك ايوه زي ما سمعت حياتك هتتحسن لما دخلك يتحسن ودخلك هيتحسن لما خبرتك تكبر وشغلك يكون احترافي فتعال نعرف هنتعلم مع بعض ايه هنعدي بكذا مرحله اولها ايه هو البرنامج اصلا وبتكون من ايه خطوات التحضير وبعد كده هندخل في مرحله فهم التايم لاين اساسا ومنها للتحريك وبعد كده الشفافيات وايه هو المات وازاي هنحول الشغل لثلاثي الابعاد ونتحرك بالكاميرا في الفراغ ولحد ما نوصل لمرحله الريندر في الاخر ولو اول مره تسمع كلمه ريندر ما تستغربش عشان هتستعملها كتير بعد كده هنجرب ونهزر ونشتغل ونظبط لحد ما نوصل لمرحله ان وقت ما يطلب منك شغل تنجزه بدون ما تفكر هتعمل ايه وانت مغمض يلا روح حضر النسكافيه قدامنا وقت كبير علشان نوصل للاحتراف تابعني في الفيديو اللي جاي